يا حسيني شيعوضني لو ديرتي الواجب عني غيرك من يقبلني يا مولاي يا مولاي يا احساني وافراقاك عايز علينا يا نورك الدار وليل يهدينا ما عدنا غيرك بِالْزَمَنْ تجرينا طلب على حبك سيدي خليني مولاي ما كو غيرك عايش أنا من خيرك الله من الصعب تفسيرك يا اشتركوا